Vítajte pri strávach Základnej školy Matky a Lekcie. V parlamentu sa preberala aktualizácia stránky, no neúspešne. Zasadnutie veľkého parlamentu bolo zamerané na trendenie odpadu v domácnosti, v žiakov a v škole. Na parlamente sa riešila aj recyklácia odpadu. Dobrý deň, dneska sa spýtame na dve otázky. Čo ste prebrali na parlamente? Riešili sme recikláciu odpadu. Chceli by sme, aby sa to schválilo, len to by sme sa museli dohodnúť s ostatnými žiakmi, aby si na to dávali pozor a dobre recyklovali. Triedenie odpadu je veľmi dôležité, preto je potrebné, aby sa triedilo v každej domácnosti a v každej škole. Čo brali na parlamente? Na parlamente sme brali otázku, či recyklovať alebo recyklovať. Aký máš na to svoj názor? Môj názor je taký, že keby sme nerecyklovali, tak naša planéta by skončila veľmi zle. Či moria, či zvieratá rôzne, alebo aj rôzne chemikálie by sa tu premnožili. Naposledy sme sa rozprávali o recyklácii odpadu v škole a v domácnostiach. Čiže by sme mohli v škole recyklovať viacej, ak by to teda žiaci chceli a ak by o to bol záujem. A v domácnostiach je to tak, že to by si mal každý riadiť doma sám. Takisto sa riešilo, či budú na tejto škole noviny. No my sme minulé brali, že či by bolo dobré recyklovať odpad v škole, že či by boli no, noviny, ako školské noviny. A aký máš názor? No podľa mňa školské noviny by boli dobré a ten recyklovať odpad by bol tiež dobrý, ale asi by sa toho nikto nechytil. Noviny by boli v tlačenej forme a spravovali by školský parlament. Tomáš Tolt a Lukáš Abo Správiť